السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی آ, میں بنت عباس بات کر رہی ہوں کینیڈا سے جیسے تو یہ پروگرام خواب کی تعبیر کا نہیں ہے لیکن اجازت ہے تو میں خواب, خواب نہ پوچھئے چلیں, چلیں اگر جس طریقے سے آپ نے کہا ہے تو اس لیے ہم آپ کی بات مانتے ہیں پوچھئے جی جزاک اللہ خیر جی, آ, جی آم, میں جو ہے مولانا مفتی منی صاحب کا پروگرام جو ہے وہ دسمبر سے اسٹارٹ کیا ہے دیکھنا اور پھر جو جو جو آپ بتاتے جاتے ضربے لگانا اور یہ سب شروع کیا تو چند ہفتوں سے کچھ عجیب کیفیات اور خواب دیکھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ڈیتھ کروں کہ نہ کروں تو پہلا چھوٹا سے ایک یہی ہے خواب کے میں نے شیخ عبد القادر جینانی رحمتہ اللہ علیہ صاحب کو دیکھا وہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر ان کے سامنے جو ہے وہ میں نے مفتی منی رحمت خون صاحب کو دیکھا بہت چمک چمکتا وا چہرہ ہے اور بہت مسکرا رہے ہیں آپ پہلے شیخ عبدالقادر جینانی رحمۃ اللہ کھڑے ہیں پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا پچھلے ہی ہفتے دیکھا کہ آ, کیونکہ میں دورۂ تفسیر سنتی رہی ہوں آ, مولانا محمد زب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور باقاعدگی سے سُنائے کئی سالوں سے ان کو خواب میں, میں میں نے دیکھا اور وہ اتنا خوش ہیں اتنا زیادہ خوش ہیں اور وہ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قرض پر جو ہے وہ ملی, مفتی منیر احمد احون جو ہے وہ نمبر ایک پر ہے یہ اللہ یہی اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے وہ حضرت بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ جیب خواب سنا ہے سر خواب کہ اللہ اکبر مجھ تو سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ نے اتنی بڑی بشار سنائی ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیقت سے بدلے اور ان اولیاء کاملین جو دنیا سے گزر گئے ان کی روحانی توجہات سے اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عالی عطا فرما دے خاص طور پہ آپ نے جو غوث غوث اعظم کو دیکھا ان کے ساتھ مجھے دیکھا اللہ تبارک و تعالی ان کا خواب جو ہے ایک نظر کرم مجھ پہ رکھے اور ان کی تائید اور نصرت کے ساتھ اشاط دین کرتا رہوں پھر مولانا زرولی خان صاحب اپنے وقت کے اتنے بڑے محدت سے کبیر اور استاد اعظم اور ان کا فیضان پوری دنیا میں پھیلا اور ان کی علم و معرفت سے کون واقف نہیں ہے اہل علم ہو یا عوام و ہر جگہ ان کا فیض پھیلا و عالم برزق سے آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے تو اپنے خواب جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کے خواب ان کے اتنے جو ہے وہ جو یقینی اور عمدہ خواب اور وہاں جا کر آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اب یہ خبر دینے میں اس کی حقیقت کیا حقیقت سے تو میں یقیناً واقف نہیں ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس زہری الفاظ کے مطابق جو انہوں نے کہا یہ تو بہت اونچا عنوان ہے اور میری تو کوئی بسات اور حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اولیاء اللہ میں نمبر ون پر مفتی منخون ہے اللہ نمبر ون بنا دے اور اس محد سے کبیر اور ولی کامل جو عالم برزق سے یہ خبر دے رہا ہے باقی نمبر ون پہ جو مجھے اللہ تعالیٰ بنا دے اور ان کی بات کو قبول فرمائے اور نہ میں تو اپنی ذات کے اندر کچھ نہیں دیکھتا اور بس بس مایوس اور بے, بے چین ہی رہتا ہوں کہ یا اللہ کچھ تو دے دے کسی جگہ تو کھڑا کر دے کچھ تو بنا دے لیکن انہوں نے یہ خبر دی ہے میرے اطمینان بھی ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا میری جو ہے وہ مرید بھی ہو گئی ہیں روحانی بیٹی بھی ہیں اور آپ بھی ملے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محدت سکیم کبیر ولی کامل کے کہے عنوان کو یہ جی حقیقت سے بدل دے اور واقعی مجھے جو ہے ولایت و معرفت کا جو ہے شمع عطا فرما دے یہ سب جو ہے میرے والدین کی دعائیں اور میرے پیر و مرشد سلطان الولیا حضرت مولانا محمد یوسل الدینوی شہید میرے والد نسبتی اور میرے جو ہے پیر و مرشد ان کا یہ خاص نظر کرم اور میرے جو ہے دو بڑے دادا پیر جی حضرت شیخ العدیث قطب العالم مولانا محمد ذکریہ کاند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے عارب اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالل عارفی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ کہ یہ یہ اپنے وقت کے جو ہے وہ علم و فضل کے اساتین ہیں اور پھر یہ کہ میرے والد صاحب جو ہے محد اللہ حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب ان کی خاص ایک نظر کرم اور پھر میرے والد نسبتی سلطنٰ اولیا تو یہ دونوں جی ہے وہ بے کی خاص تائید اور نصرت میرے ساتھ رہے تو پھر یہ انشاءاللہ یہ خالی ڈبہ بھی انشاءاللہ کسی مقام پہ, پہ پہنچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کام لیتے رہیں اور آپ حضرات کے حسن زان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت سے بدلے آمین یارب العالمین آمین